مرحبا بكم في فيديو جديد تحت زي ما انتم شايفين حلقة الميمز او تحدي الضحك الجزء الثاني اذا بضحك بتبرع على ستريمر في تويتش بعشرة دولار ان شاء الله ما اضحك خليكم مع الانترو وبعد الان... طبعا غيرت الانترو حطيت انترو جديد بس انه مظروب بس يلا خليكم مع الفيديو ب... انترو بعديها ال... كيف يعني احكي لكم الحلقة يلا <تصفيق> الرابط تحديدا اني حغير شو اسمه من مكان, مكان الكاميرا وبرجع لكم يا جماعه غيرت الصوره قط على الدرب وصل ومن وصل اخذ تلفونه واتصل على الذي لم يصل وقال له من انت او ماي جاد قصف الجبه حتى خلص الميمز الميمز اللي بعده بس وات أة. آه يعني تعال يا شبيه منديل البيك يا غبي ابو راس المربع يا ريموت اقسم بالله لما اضغط على عينك احول قناه الساحه يا غبي ادفع الراس ب 950 وتطلعني لك صندوق الحظ يا بالله اخزن فيك تروح قدامك قاشف ماين كرافت يا مجنونه يا مربع يا غبي يا شاحنه <وح> يا مجنونه يا كلب على وجهك والله الحمد لله سبعه واحد لانه خسر كلب فلت من تروح هذا من تروح لجامعة تصلي ومن تطلع تبوك القر تشتري القران يعني وتختمه وتبيعه وتعطي يعني تعطي فلوسه لعالة محتاج الحسيات حسنات سيئات ما بعض ما هو اصعب فراق الشاحن الحب الوساده النت النت طبعا وش نت وش بس القياده مع ابوك قريب أبوك اقول لك القياده مع الاصدقاء حلوه بس دان اضحك <تصفيق> لقيت اكل اخر الليل استبه اه اه و الاهل هم الدعم والسند يا ساكت <تصفيق> حاضحك يا جماعه يا ساكت يا ساكت ذهب حكيم الى المطار لاتيم فوجد رجلا يشرب الخمر ولاهيا بالله فساله منذ متى تشرب الخمر فقال له منذ عشرين عاما فقال له الحكيم بثمن هذا الخمر كنت كانت هذه الطائره ملكا لا فجابه الرجل هي ملك بالفعل قصف جبهته يستاهل لذلك انا ادرك يقينا أنا... أن درجاتي ليست دليل قدراتي أنا لا يمكن أختزل قدراتي في ورقة صححة صح... ورقة صححة يعني إنه راسب أتاكو بعد ما كل هي بتتفرج رسوم أو يوتيوب زال مكتئب وأنا مثله لأني أتاكو خلص أتاكو نتاكو في الشيش آمل عليكم السلام سلام هاي هم قصدهم انه هذاك تدرب شيف براك القسم انه الشيف براك عليكم مسكين وبت... راح فيها انا نايم ذبابه خلونا نبلش بس الحمد لله خلص الحمد لله الميمز بالدورات اللي ناخذها انه عن الكهرباء واجبات اللي يعطوني اياه مونجس هاي اللي هاتونا اسلاك حقيقي مكعب لا احد بنت يلا بلشت تتفرج في انمي انا كيوت لاني اشاهد انمي إن لم تكن اوتاكو لا تكلمني تذهب الى اليابان ما انا زوجة لبايف ولايلو لو شو بعد مية سنة ما بتصير تكتبها؟ كنت أقرأ كذا كتاب ذات- كتاب ذات يوم لأحد الفلاسفة ورد في الكتاب إياك وسمع كلام الناس، زين الفيلسوف مو الناس، طبعا يا جماعة بوقف فيديو برجع لكم، طبعا يا جماعة فهمت الميمز وأخيرا كنت أقرأ كان واحد يقرأ كتاب ذات يوم لأحد الفلاسفة، وقد ورد في الكتاب إياك وسمع كلام الناس، هو حكى زين يعني. مو يعني ما بعرف معناها بس انه هيك هو الفيلسوف مو من الناس ومخو قلت واحد معصب جاي يصيح لا تصيح وات شوفها بس ادق لا تصيح ولا فهمت ولا اشي الميمز اللي بعده تخيل ان انت جاي بيرسم مانجا هانتر في السر وعايز يفاجئنا يا ريت والله نكتف عقله شوي نكتفي عقلي طبعا يا جماعه بوقف الفيديو وبرجع لكم طبعا جماعة جاءت لكم نكتف عقله لما تفكر فيها بتكون جبارة صح لما تقولها بتبين بخيس أو إنه بيض لما بدك تفوت على الحمام ال WC بدك الباب بسأل حدا اذا فيه حدا بسأل اذا فيه في الضوء بستنى ياللي جوا يصرخ بدك اللي جوا بكرا عندما تكون في امتحان وتصل إلى السؤال الخاص بالتعبير نرو تروح أوه, أوه كثير لما البنت تشوف لما البنت تشوف بنت أحلى من كلها مكياج حلوة جميلة ابتسامة مو محسوبين انه هاي عشرة دولار تغير الحياة يا رب. كيف تصبح بطل كيف يصبح بطل أنمي قوي العمل الشاق لا التدريب لا قوة الصداقه يس yes. الفكره في راسي جبارة الفكره براسك بتكون تطبيق بيض زي هون بس اتوقع انه الماوس ما راح يبين يعني ما بعرف من او بي اس لما تحاول تقلد اسلوب قتال بالانمي انت في الحقيقه كيف تتخيل حالك حلوه جميله ان شاء الله ما اضحك يا رب أنا ما أناظر عشان ما يربحون إعلان يوتيوب خمسة وعشرين ثانية بدون سكيب، هذا كر... آه الفرق بين الكرتون هذا كرتون وهذا أنمي، الأنمي أحلى بكثير، الكرتون للأطفال أتوقع، إيش؟ لما الأستاذ يصير يختار شوي للتسميع، الطلاب جد هيك بينزلوا بصيروا ينزلوا خايفين. طبعا يا جماعه بوقف في الفيديو وبرجع لكم يا جماعه رجعت لكم أه كاكاشي او واحد بعرف ايش اسمه او ليفاي في المانجا حلو انمي حلو او شيت يا جماعه فري فاير لا ليفاي لا مناقدي يا جماعه وكمان ابتسامة توبار بس مناقدي يا جماعه بتعرفوا هذا مين يا جماعة؟ هاو سام على شيء يا جماعة، طيب مضحكين عني من الصورة، علق الجهاز على صورة أسامة، إيش هاي؟ وبيضحك رغم الآلام، طلعوا يا جماعة بيضحكوا رغم الآلام، هذا القدوة الصالح لكل الواحد، إكس زائد واي يساوي إكس ناقص واي. الواي الوايف ايش فيها الخط اللي هون اللي هو تحت تحت الاكس هيك هيك الاكس صح؟ هسا هون هاد ال- شو اسمه الاكس ما في فيه فننقصوا فبتطلع الشحطة هذيك شارحي مضروب أو هاد انا شاركتها حاسبتي تسعة واربعين تقسيم اثنين وخمسين حاسبتي لا داعي للشكر حلو الميمز الكاس جنبي صار لها ساعتين وما تحركت امي قالت لي انت بلا توقع الكاسه انها <تصفيق> <لا> راحت <حد>. ما تحكي <تصفيق> بقي لك سؤال واحد وتخلص الاختبار يحتاج 16 خطوه عشان ينحل والانشتايني ما حل السؤال ب 16 خطوه ولا. لما يكون عندك سبع ارواح ما تعرف ايش تسوي فيهم وشيت بلشت ازير بدي اضحك اه الشيء اللي تخلي الشخص يحس بالقوه المال شوي المنصب شوي لما يطيح عليك شيء تمسكه قبل ما يجي في الارض هاي جبارة او اوه نفس هذا بعرف صاحب جوجو جو. طلع بوتين لقوهم كبر السرعة حطوه في الفوتوشوب صار هيك بيشبهها واو والله جد نفس نفس الشكل بس انه زهري نفس الفم او الثمن وحتى الحواجب حلو لما تكون بالحمام وتقعد تصفى تقول الحمد لله بعدين تتذكر انك بالحمام فتقول استغفر الله الشيطان يستخذ خذ الفاس تاعي وما ترجعه. يعني استاذ الاحياء بس يسالنا وما نعرف نجاوب. جونسينا هذا حلوة جميلة. ان شاء الله يخلص المقطع المقطع حيكون قصير. لما اسرح شوية بعد الفطور وبعدين اشوف الساعة. والله ما صراحة قعدت مية سنة انت سارح الساعة اثنعش والفطور على الساعة كم نحكي الساعة سبعة في كل الدول نحكي مش تروح تحكي في الامارات عنا الساعة ستة او ثمانية انه نحكي سبعة وفي وف وف خمس ساعات صلوا له بيسرح اخوي الصغير اللهم تقبل سيوم المرة الجاي حصومله العصر حلوة جميلة الاكس في الكمبيوتر عادي. الإكس في سوني اللي هي البلاي ستيشن 4 أو البلاي ستيشن 5. الإكس في إعلانات ألعاب الجوال. طلع مذروب صح آه يقولون الثالثه نابتة المانيا فشلت اللي تسيطر على العالم مرتين. أوه شيت يا إيه جماعة. المانيا حتسيطر على العالم مرتين مرات. لما تكون بتاخذ هالس. سوزي ويسألك وين الواجب حليته بس نسيت في الغرفة الثانية كلهم صور على اللعب في الاعلان هذا حقيقي جد في اعلان بعرفش هيك موضة منتشرة كثير انه بصير فلاس وزي السينما هاي القطعة اللي بتخليها هيك كبيرة بتخليها هيك كبيرة وإنو زي شاشة السينما بالأخير بطلع لك اخبى تطبيق بتشوفه في حياتك بس بشغل صور وفيديوهات هذا نفسي نفس هذا هاي اكبر مثال هاي الصوره اللي كانت او ثانوس اوه كان معلق ايش هذا ث... ثانوس ثواني رمضان سامي جماعه ما ضحكت ها, ها, ها. و... <تصفيق> بس حلوه جميله فطور اول يوم رمضان هذا شدني لانه احنا في رمضان فطور واحد رمضان حلو طور تلتين رمضان خبزي وشبع حالك سلك حالك من له دخل آه حلوه جميله ايش آه. لما يجي عيد ميلادك وما حد يتذكره اه والله هابي بيرث داي تو مي حلوه حلوه في حاجه غلط ايش الغلط سنذهب جميعا لزياره حديقه الحيوانات هم كلهم الحيوانات مع كامل الاحترام اللي بمنزل بيبل بيك طلعوا يا جماعه هنا في اسد وبرج كل شيء اه هاي انا بعد حلو حلو اسمعوا يا جماعه صوت باب بضحك هذا يمكن قبل شوي سمعتوا يا جماعه باب بضحك هم ساكتين الجماعه شوي الرقم التأكيد غير صحيح فضلا نحاول مجددا اعطاه شو اسمه انه شباب او كنادر او بوات عفوا عزيزنا العمي لقد طلبنا منك ارسال رقم من التاكيد هنا وليس صورتك الشخصية اقوى قذف جبهة شفته في عيني أه ايش ايش هاي الاحلام شاورما الواقع هذا اه والله شو قد بس خلصنا يا جماعة هون الميمز اخر اشي إذا عجبك الفيديو لا تنسى زر اللايك وشير وسبسكرايب، طبعا في ناس كثار بيسألوني من وين إنه الناس بيدخلوا على سيرفرك وبيشتركوا في الجيب إشتركوا اليوم على الساعة 12 أو واحدة حيخلص الجيب أوي عشر آلاف، خليكم معي عشان أوديكم التفاصيل أكثر، طبعاً إنه هذا سيرفر المهندس كربود جيمر، هذا إللي كنا فيه تاع شو أو آه شو هذا لحموت شو سيرفر شوي غلط غلطت. طبعا يا جماعة هذا جيف عشر الاف ضايل ثمان ساعات وانا بصور على الساعة خمسة قاعد قبل الفطور فضايل ثمان ساعات واثنين 92 دقيقة وتسع ثواني لحقوا حالكم فيش الا مشتركين في الجيف انا ثلاث هم بس لحقوا حالكم عشان تربحوا عشر الاف كريدت ان شاء الله الجيف القادم على نايترو كلاسيك وشروط الجيف اواي انك تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب تكبس هون هيك وايزي يا جماعه استطلاع الراي الميمز من عندي مو من عندكم فان شاء الله هاي المقطع المقطع الماضي شو اسمه مقاطع امام شكرا على الدعم في المقطع الاخير شوي هيو امي صارت توبخني شكرا على 12 مشاهده في 5 دقائق او 10 دقائق و10 لايكات زي ما انتم شايفين تقدروا تحضروا من هون على حالك نت على القناه وشكرا على 44 مشترك ويلا اتوقع انه لازم احكي يلا بيس فيلا بيس طبعا ما رح يكون في اغنيه التعليقات واذا عجبكم الانترو أه شو اسمه اكتبوا لنا بالكومنتات في الكومنتات